Viorica Dencil, Gafuria în plen, programul de guvernare, vei spun sincer, nu a făcut bine României. Premierul Viorica Dencil a făcut o gafuria în plen, referindu-se la programul de guvernare al PSD. Într-un moment al intervenției sale, actualul subliniere F al guvernului a afirmat ce programul de guvernare al PSD sublinierei ALDE nu a făcut bine României. Acesta este adevărul. În cursul anului 2017. Adversarii PSD au pus la betaie un discurs alarmist pentru a contesta acest program, de guvernare, nere, care, vei spun sincer, nu a făcut bine României, a afirmat Viorica Tencil de la tribuna plenului camerei deputaților. Gafa a ajuns imediat inta ironiilor pe Facebook. Reafirmând ce astăzi suntem de acord cu premierul Viorica Dencil.